ازيكم في احكي شهرزاد اول حكايه شهرزاد هتبقى عن شهرزاد نفسها. مين هي شهرزاد؟ شهرزاد كانت بنت جميله وذكيه وكانت عايشه في بلد كان بيحكم البلد دي ملك ظالم ومستبد اسمه شهريار. شهريار كان كل البنات اللي في البلد دي بيخافوا ان هم يتجوزوه الشعب ما عارفين هو قد ايه ظالم في يوم من الايام شهريار طلب من الوزير بتاعه انه يتجوز بنته بنت وزيره كانت شهرزاد نفسها شهرزاد قررت انها هتتجوز شهريار وهتعلمه هتعلمه ما ملك ظالم هتعلمه يبقى ملك عادل هتعلمه ازاي هتعلمه بالحدود الحدوتة اللي ممكن تغير وتسيب اثر لاجيال واجيال. شهرزاد فعلا اتجوزت شهريار وبقت ملكة وبقت تحكي لشهريار كل يوم حدوتة. شهرزاد حكت لشهريار الف حدوتة وحدوتة فألف ليلة وليلة لغاية لما شهريار اتعلم اتعلم ازاي يبقى ملك عادل وما يبقاش ملك ظالم الله سبحانه وتعالى نزل في القران الكريم قصص كتيره قوي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان في منها بغرض الترويح على نفس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام علشان كان حاسس بحزن او هم او غم وكان فيها بغرض ان احنا نتعلم عبره وعظه من القصص بأحكي شغلة زين هنحكي كل مرة حدوده علشان نتسلى وعلشان نتعلم اسمعوا الفئة إن شاء زين.